Mielen ja sirpaleet leviin, ilpaikka maailman kuvaa Se on heavy, koirat räkyttää ja hulluks taas Se ajatuksen voi tuoda kulkee, koko rata revastele mene Tee ja elät todeksi unelmat ja haaveet Suuryhtiöiden kusetus, pyramidi huijauksia Ja naavet verottajat, tankerit, sotilat ja tanki Tumppun pahtu tyhjissä, joo, kaikki pakin pankit ei räpparillakaan. On muka oikeutta mielipiteeseen. Sut tuolla menolla vedetään vitun kiukkaan, sit se rakkaus, energiasta ei saa puhua. Tai päähän, aia, oi Jumala, mutta silti sahtaa ne huurat Jähän, jähän, jähän, tulin tänne pelastaa teidät ja näyttää tietä sisimpää. Jatka siitä, mihin tää jätetään, se on mulle suotu. Tässä katsottiin, kuka kestää pisimpää. Ei tätä valtakuntaa huvi, klen teille luotu jo. Hippi huumuksi, koosi Anna ne huutaa, älä anna niitä herätä Ennen kun ne on tähän valmiit, niitten tulee itseensä kerätä Ei oo väärin olla erilainen tai elä unelmia, vaikkei muut niin tee Ja taas täällä yksi valkea lintu vapaana lentelee, yeah, lentelee, vapaana lentelee. Yeah, yeah, lentelee. Yeah, yeah. Vaikka mä olisin sulle vaan kummitus tai aave, joillekin ehkä Mennään kotiin ja pidetään jalat maassa. Tervetuloa elämään täällä taivaassa. Ja vaikka mä olisin sulle vaan kummitus tai aave, Joillekin ehkä pelkka haave. Me ollaan aina täällä silti teidän kanssa yhdessä. Mennään kotiin ja pidetään jalat maassa. Tervetuloa elämään täällä taivaassa. Ja vaikka mä olisin sulle vaan joo kummitus tai aave, joillekin ehkä pelkka haave. Pidetään jalat maassa Tervetuloa elämään täällä taivaassa Ja vaikka mä olisin teille vaan kummikuus tai haave Toillekin ehkä Velkka haave. Velkka haave, Me ollaan aina täällä silti teidän kanssa Yhdessä mennään kotiin ja pidetään jalat maassa Ja ei muuta kuin moro vaan täällä taivaassa elellään www.levitatinglions.fi <laughs> Nähä